ہیلو فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بیوٹی ٹپ سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں لائی بلکہ آج میں گھر میں کچھ بنا رہی تھی جو کہ بہت فائدہ مند ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کروں کیونکہ کوئی بھی چیز جس سے دوسروں کو فائدہ ہو وہ صدقہ جا رہا ہے تو آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ملے گا اگر کسی کے سر میں درد آدھے سر میں درد بالوں کا گننا یا جانا, کی کمزوری میدا کا کام نہ کرنا یا بلڈ پریشر کا بھرنا یہ سب یہ اس ویڈیو میں ان کا علاج ہے تو یہ آملہ ہے اس کی گٹھلیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے الگ کر لینی ہیں جو ہریر ہے وہ میں پہلے ہی بنا چکی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں تو آملہ کی گٹھنیاں جو ہیں وہ میں نے الگ کر لی ہیں اب है لوگ ان کو آپ نے پیسنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو پیس لینا ہے کہ کوئی بھی اس میں صابت دانا اس کا نہ رہے اب آپ نے اس کو کسی الگ برتن میں نکال لینا ہے جیسا کہ میں نے حریر کو بھی ایسے ہی پیس لیا تھا اور اس کو میں نے الگ کر لیا تھا اور ایسے اس کو آملہ کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کو بھی کسی برتن میں الگ کر لینا ہے اب میں نے لی ہے گاجر ایک پاؤ آپ نے گاجر لینی ہے ایک پاؤ میں نے ہریر اور آملہ لیا تھا گاجر جو کہ ہے بہت فائدہ مند ہے یہ بھی اور ویسے بھی آج کل تو گاجر کا سیزن ہے آپ چاہیں تو گھر میں بھی مربع بنا سکتی ہیں اس کا بہت ایزی بن جاتا ہے میں اس کی بھی ویڈیو کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اسی طرح آپ نے گاجر کو بھی پیس لینا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں اور سیب جو ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ہی ایڈ کر کے ان دونوں کو مکس کر لینا ہے اور اچھے سے پیس لینا ہے جیسے کہ ایک مجون سا بن جائے ان کا اور اچھے سے پیس ان کو یہ سب سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے بچے ہیں بوڑھے ہیں سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی ہے یہ اور رات کو تو بہت اس کا فائدہ ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ اس کا ایک دو چمچ لیں تو بہت فائدہ ہے اس کا تو میں نے اس کو پیس کے کسی الگ برتن میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب میں نے لیے ہیں بادام آد میں نے بادام لیے ہیں ان کو میں نے پہلے اچھا سا میں نے ان کو کرش کر لیا ہے تھوڑا سا ان کو ہاف ہاف میں نے پیس لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو گرائنڈر میں ڈالا اور پھر آپ نے اس کا اچھے سے پاؤڈر بنا لینا ہے تاکہ کوئی بادام جو ہے وہ ثابت نہ رہے آپ چاہیں تو اس میں الائچی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے الائچی جو ہے وہ نہیں ڈالی تو اس میں میں نے ڈالے ہیں یہ مغز یہ بھی آد پاؤ ہیں آد مغز اور آد بادام اس کو بھی میں نے پیس لیا اچھے سے پیسنے کے بعد ان کو میں نے وہ جو مربع کا جو بنایا ہوا تھا مجون سا اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بادام کا بھی جو پاؤڈر بنایا وہ بھی اور مغز کا دونوں کو مجون میں ڈال کے مربوں میں تو اچھے سے ان کو مکس کریں आ جی आ تو فرینڈس میں نے جو بنائے ہوئے تھے مربے کا وہ میں نے الگ برتن میں نکال لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں چاندی کے ورک جو کہ ان کا فائدہ بھی ہے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور یہ خوبصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں اس کو میں نے اس کے اوپر تقریباً دس سے پندرہ جو ہیں وہ چاندی کے ورک میں نے اس میں ڈالے ہیں کچھ جو ہے وہ میں نے ڈال کے اس میں مجون میں مکس کر دیے ہیں اور کچھ میں نے اوپر خوبصورتی کے لیے لگا دیے ہیں تو اب اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو پریس کریں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ